شالت افراح البوادي على دروب السعد يا حلال المعاني هات لي ابهت التهاني الجزيله <متصفيق> على دروب السعد يا حلال المعاني هات لي ابهت التهاني الجزيله <متصفيق> عرس من اللي قدعالي وشاني <متصفيق> عبد الله اللي له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 ينبع عليك الجنانين وراعية روح النبيله واخوالها اللي مجدهم صار جانين بحقهم ما في الفين شلال، بحقهم ماتوا في الفين شلال، فقط على دروب السعدي احلى المعاني هات لي ابيات التهاني الجزيل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 ماتت في الفين شلام